Miks on nii, et... Au! Oh, näeb ikka või? Oota! Nii mis parem, no? Aga miks see praegu juhtus? Miks on mõnikord kaamera fookusest väljas? Ja mida see väljandus tähendab? Mis see fookus on? Kas kui kaamera on fookusest väljas, siis lihtsalt midagi läheb kaamera ees uduseks? Või kas see tähendab lihtsalt, et mingi programm ei tööta, et oma ja kaamere korraks välja lülitada ja siis uuesti tööle panna? Hm. Aga miks siis praegu see, kui ma lihtsalt lähemal astusin? Võt selle jaoks õpimegi siin videos tunnma sellist objekti nagu lähed Okei. Okay. Varem oleme õppinud, et on olemas optiliselt hõredamat keskkonnad ja optiliselt tihedamad keskkonnad. Ja mul on ka siin üks selline keskkond käes, mis on klaasist lääts. Ja see on optiliselt tihedam kui õhk. Nii et definitsiooni järgi on lääts läbipaistvast ainest keha ja teda piiravad kaks valgust murdvat sfäärilist pinda. Mis see valguse murdumine oli? Me õppisime, et valgus murdub siis, kui ta liigub ühest läbipaistvast keskkonnast teise, mille optiline tihedus on erinev. Noot, no, siin on kaks sellist kohta, kus valgus murdub. Kõigepealt tuleb valguse õhust, siis siin on esimene murdumispind. Ta on nagu O, uus keskkond, mis on tihedam, järelikult kiirus väheneb ja see tähendab seda, et ma pean murduma ja siis tema suund muutub. Ja nüüd siin teisel poole tuleb teine murdumispind. See on siis klaasist õhku ja valgus on, et O, jälle keskkonna muutus. Ja kuna õhk on hõredam kui klaas, siis te murdub jälle ja suund muutub. Sellel põhineb kogu lähetse töö. Nii et tegelikult me võiksime oma valguse murdumise alaste teadmiste põhjal juba päris hästi aimata, kuidas lähetsed töötavad. Aga lähtseid on kaht erinevat tüüpi. On kumerlähetsed ja on nõguslähetsed. Mis sa arvad, mis tüüpi läht see on? No, siin on meil üks välispind kumer, nii et peaks olema kumer kumerlähetseks. Kummerlähetsed võib olla ka teissuguseid, aga on oluline, et kumerlähetsed on alati keskosa paksem ja ääred on ühemad. Ja nüüd vaatame, mis juhtub valgusega, kui ma panen talle kumer läetse ette. Kui meil ei ole läätse. siis valgus levib siit valgushallikast laiali. Aga nüüd, kui ma siia lähtse vahele panen, siis vaata. See valgus koondub ja väikseks täpiks on selle ekraani peale. Kus saab nii olla? Mida see läht siis teeb? Siin on jälle abi joonisest. Kui ette näiteks... Kolme või paraleelsed mis tulevad lähedse sisse. Tegelikult selliseid kiiri on lõppatu hulk, sest meil on ühtlane valgus vihk. Aga keskendume praegu kolmele kiirele, et oleks lihtsam aru saada. Ülemine kiir langeb lähedse pinna suhtes nurga all. Võime siia joonistada pinna ristsirge ja saame siit langemis nurga. Ja me teame, et kui valgus siseneb optiliselt tihedamasse keskkonda, siis ta murdub pinna ristsirge poole. Ja murdumisnurk on väiksem kui langemisnurk. Ja nüüd ta levib läbi lähedse ja hakkab teisel pool välja minema. Ja siin ta murdub veel korra. Joonistame jälle ristsirge. See kord siseseneb valgus hõredamasse keskkonda. Seega murdumisnurk on suurem kui langemisnurk. Ehk valgus murdub pinna ristsirges teemal. Ja siit läheb valgus sirgiooneliselt edasi. Alumise kiirega läheb sarnaselt, ainult et peegel pildis. Ja mis sa arvad, mis juhtub keskmise kiirega? Kuna see langeb täpselt lähtse pinnaga risti, siis tema suund ei muutu. Ja ka teiselt poolt välja tulles langeb ta pinnaga risti, nii et seal läheb ta ka otsa läbi. Et üldse võib meelde jätta, et valgus kiir, mis läbib lähtse optilist keskpunkti, ehk seda suurt ood siin, Ei muuda oma suunda. Ja mida me kokkuvõttes siis näeme? Pärast lähtsest läbiminakut valguskiired koonduvad kokku. See pärast nimetatakse kumer läetsega koondavaks läetseks. Aga peale kumer läätse on olemas ka nõguslähtsed. Need on siis sellised, mis on keskelt ühemad ja äältest paksemad. Ja mis arvad? Mida nõgus valgusega teeb? Vaatame järgi. Võtame jälle need kolm paraleelisab valguskiirt. Mis keskmisega juhtub? Ta langeb risti lähtse pinnaga, ehk läheb otsa läbi. Aga ülemine kiir. Ülemine langeb lähtse pinnale, murdub. murdumisnurk on väiksem, läheb edasi, murdub eelkord ja nüüd on murdumisnurg suurem. Ja alumisega samamoodi, ainult et teist pidi. Mida me siis näeme? Pärast läätsest läbiminekut valgus kiired hajuvad. ja See pärast nimetatakse... Nõgus lähedsega hajutavaks lähedseks. Ehk siis mõlemal juhul valgus läheb õhust klaasi ja klaasist õhku. Valguse murdumise seadus on ka sama, aga lähedse kuju on erinev. Ja seetõttu tõttu valguse trajektoor on ka erinev. Aga kuidas on kõik see seotud kaamera fookusega? Vaatame uuesti seda kumer joonist. Mida me näeme siin teisel pool läätse? Siin on üks vahva punkt, kus kõik paralleelse valguskiired koonduvad korraks kokku ja siis lähevad jälle eri suundades laiali. See on üks oluline punkt. See ongi fookuspunkt, ehk fookus, mida täistatakse suure F-iga. Ja seda kaugust, mis jääb lähtse keskpunkti ja fookuse vahele, nimetatakse fookus kauguseks. Iga lähtsal on olemas kindel fookus kaugus, ehk siis selle vahema järel koonduvad lähtsest läinud paralleelse valguskiired ühte punkti. Aga no, kuidas on selletada seda, miks kaamera fookusest välja läks? Esiteks, kõik, mida me näeme, on tegelikult valgus, mis tuleb meie silma sisse. Ja kaamera salvestab ka valgust, mis tuleb kaamera objektiivist sisse. Täpsemalt on seal kaamera objektiivi ees lähts, mis seda valgust koondab. Kui pilt on fookuses, siis tähendab näiteks seda, et minu otsalt peegeldub valgus, igale poole peegeldub ja osa jõuab kaamerasse. Ja see osa koondub lähetse abil ja jõuab kaamera sensoril ühte punkti. Minu ots on üks punkt. Vaheval läksi kiired eri suunades ajali, aga lõpuks kaameras tekival kujutusel oli ka ots ainult üks punkt. Aga kas see punkt, kus kiired koondusid, on just fookuspunkt. Ei ole! Fookuspunkt on ainult paralleelsete kiirde koondumispunkt. Aga enamasti on meie kiired just mitte paralleelsed. Ja siis me võime rääkida lihtsalt kiirte koondumispunktist. Ehk siis fookuspunkt on ainult paralleelsete kiirde koondumispunkt. Aga oletame, et kaamera kaameraläts liigub natuke teise kohta. Mis siis nüüd nende otsa valguskiirtega juhtub? Nad ei koondu enam sensoril, vaid iga kiir langeb erinevasse kohta. Ja see tõttu tuleb ka kujutis selline hägune või ebamäärane. See nina otsa valgus jõuab siia ja siia, aga näiteks siia punkti jõuavad ka osad kiired mul lõuaotsast ning kõik läheb nagu veidi segamini. Ehk siis kui kaamera läheb fookusest välja, siis see tähendab, et kiirte koondumispunkt ei lange sensori pinnale vaid valguskiirjad langevad sensuri pinnal eri kohtadesse ja pilt jääb hägune. Ja selleks, et fookusesse tagasi saada, on meil tegelikult kaks varianti. Kas me nihutame läetse, niimoodi et fookus sõduks täpselt sinna kaamera sensori peale või siis me nihutame eset ennast. Ja miks aitas sellest, kui ma astusin kaamerale lähemale? Sellega muutusid valguskiirja langemis nurgad niimoodi, et kiirte koondumispunkt sattus taas sensori peale. Ja see tõttu muutus kujutis taas teravaks. Ehk teine võimalus kaamera fokuseerimiseks on liigutada eset ennast. Praegu me vaatasime kumerläätse. Aga kas nõgusläätsel on ka fookus? On küll, ainult et seda nimetatakse eba fookuseks või siis näivaks fookuseks. Miks? kui me pikendaksime neid hajuvaid kiiri nii öelda tagasi siis tekib nende ristumispunkt ja nimetatakse ka fookuseks. Aga kujutist sellega tekitada ei saa. Nii et ainu üksi nõbus polegi võimalik kujutist tekitada. Nüüd me oleme lähtsele kohta juba ühteist õppinud. Aga miks me selliseid läbipaistvaid plõnne üldse kasutame? Mis me nendega teha saame siis? No, nagu me juba nägime siis, läätsed on igas kaameras, sest selles kaameras on... Kohe päris mitu kumer ja nõgus läätse. Meil on prillid, on kas nõgus või kumer läätsed, teleskoopide ja mikroskoopide sees on läätsed, isegi meie silma läätse on lääts. Ainult see pole inimese tehtud, vaid see on looduslik. Nii et ilma läätsed, et ei näeks seda videot ega üldse mitte midagi siin maailmas. Lõpetuseks võtame veel kokku, mida sellest videost läätseade kohta teada saime. Läets on läbipaistvast ainest keha, mida piiravad kaks sfäärilist valgust murdvat pinda. Läetsi on kahte tüüpi. On kumerläetsed, mis koondavad valgust ja nõgusläetsed, mis hajutavad valgust. Läetsa fookus on punkt, kus koonduvad läbinud paraleelsed valguskiired. Läetsafookus kaugus on vahema läetsa keskpunkti ja fookuse vahel. Tereva pildi jaoks on vaja, et objektilt tuleva valguse kiired koonduksid kaamera sensoril. Ja ongi selle teemaga praegu kõik. Aga füüsika avastamisega lähme lõbusesti edasi, nii et telli videoõpsi kanalit ja hoia silma peal ka videoõpsi Facebookil ja Instagramil. Ja kui sul tekis küsimusi või mõtteid, siis kirjuta need julgelt alla kommentaaridesse. Aga see video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ja ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikli õpilugudel ning käivad väga hästi kokku teiste digiõppematerjalide materjalide ja põnevate katsetega, kus sa saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, siis uuri kindlasti kodulehte Praktikal.ee.